شوفوا سيرولو مال بوخ يا استاذين خونا هذا سي بالمي لي مير جوار داجوري خاطر من عيون الخبز ومن خبز واكيف قال لك قال لك ناس بكري قال لك لقاش تعضاري للمول ولا موغي مواليه هذا هذا كانوا ما يضيعوش تاع نديروا السور الوطني ويفيد الكره الجزائريه احنا نعاونوه انا نقول لك اروا انا نقول لك ما عندي احنا نعاونوه عوضوا ديري في بلانشير